Sziasztok srácok! És itt egy jó a videóban. Ebben a videóban nagyon-nagyon-nagyon epikek leszünk. Epik. Hogy, hogy miért meg minden, az azért, mert uh, nincs jobb kedvem. Srácok, most nincs beszélgetni kedvem, meg semmi, szóval gyerünk. És azt hiszem, hogy a memek és barátai nem vicc. <sorl> Jaj, e, ez, ezekről mondtam. Látjátok, ez az! Ez volt! Látjátok el? Erről beszélek. Várjál, ez jó lesz. Figyelj! <tos> <tos> <tos> Ott, figyelj! ah this is why yeah all has me a oh, <laughs> that's me as <also. laughs> the as me you mean that? the me. <laughs> Nem hiszem, hogy meg. Nem elváz entender Azt a de jó. A szóval. Műzik. <tosz> jó, vártok. Srácok, itt vagyunk. Már jött nézni. Látjátok. Itt vagyunk mi, és akkor beírjuk a keresőbe, hogy vicces videók. Na, nézzük. Na, melyiket nézzük? Mondjuk a. -e. Na. Baj. Ezt jól lesz. De szerintem én nem a csekk. Az SS-es. a Figyelj! <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> A szén is egy szoktam lenni <laughs> yeah! <laughs> That's your song! <sword. laughs> That's your... <laughs> Juh, dat is vaag dat... Oh, oh. <laughs> uh. hier <laughs> Joi ö oh. word oh. Ilyen, ahol a ahogy ezt én is így szoktam, Na, mindegy, hát akkor ez van. Srácok, egy ilyen kiköszönővel búcsúzom, mert ugye most nem fér bele, ugye jön majd egy újabb zene, az. megígérem. Most nem tudok egy olyan kondet csinálni, de hát. Nem engedélyezte a csetatom, tíve, tíve, tíve, -tív -tív szóval sziasztok srácok, ennyi volt.